Jenom aerobik třeba, snažím se běhat někdy, ale... Já moc nesportuju. Vlastně každý den, Po víkendech moc ne, ale každý den si jdu zacvičit do fitka. E, téměř denně. A co děláte? Hrají závodně badminton a fotbal. Ne, moc často nesportuju. Sportuju tak jednou, dvakrát týdně, záleží, jak to vyjde. Většinu tenis hraju minimálně jednou týdně, takže... No moc ne, dřív víc, dneska už ne. Sportuju ne profesionálně, ale spíš rekreačně. Nehraju žádnou hru, ale snažím se trošku pracovat na své fyzičce. To znamená, že se snažím udržovat v kondici a to v poslední době nejvíc běháním.